وفي قصاصة من جله الاخبار المصريه بتاريخ 17/12/83 الاحتفال بمولد النبي ليس بدعه يقول البعض ان الاحتفال بالمولد النبوي بدعه وحجتهم في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام او احد صحابته الكرام لم يحتفلوا بهذه المناسبه وجهت هذا السؤال الى فضيله الشيخ عطيه فقر عضو مجمع البحوث الاسلاميه وتلقيت منه الجواب الاتي علينا ان نحدد معاني الالفاظ التي نعطيها حقها في الحكم سواء بالصحه او البطلان. لفظ بدعه فهمه البعض على انه كل شيء مستحدث صرف النظر عن كونه نافعا او ضارا. لفظ البدعه ورد في بعض الاحاديث موصوفا بانها ضلاله ونعني وتعني كل مستحدث في الدين ولكنها في الموضوع الذي نحن بصدده معناها لغوي اي الشيء المبتدع الذي على غير مثال سبق. وبذلك الفهم تتلاق... نتلافى التضارب الموجودة في بعض المنقولات إلى آخر المقالة ورأيه هو ترى هذا ما مع... يدل على مقصود الحديث جاء كله بلعة ضلالة <تصفيق> لا يكون الإسلام <سألن> ولا ضلالة <تصفيق> لأنه بلعة في الدين ما فعلها الرسول ولا أصحابه ولا تقولون هذا الضلالة الأول والثاني والثالث فسيكون بلعة ضلالة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالاحتفال يكون بطاعته واتباع شريعته ودراسة ما جاء عنه وقفته في دينه لا بالبدع التي انكرها العلماء واحدثها الجهله او احدثها الرافضه او اشباههم فالاحتفال موالي من بدع الرافضه اول من احدثها الرافضه الفاطميون ثم تبعهم بعض الناس على ذلك فهذا بدعه بالدين ومشابهه للنصارى واليهود والرافضه فيما عملوا نسال الله